Hey! el van presentar en aquell congrés del dels fanbroter. Membres del jurat es van quedar bocabanat, ja que aquell era un obre mestre pensava en arreglar-ho i viure net. Va córrer als jutjats, va canviar José per Josep, va saltar per la finestra per obrir-se el cap i va aconseguir el seu propòsit i ara de memòria cap-cap. ara diu un dia, maduixera i el coixí ja no recorda, el Buenos dies la fresera i el moadon. No tenia cames però el seu record espanyol havia passat a la història i ara sabia d'hi No tenia cames però el seu record espanyol havia passat a la història i ara s'havia d'hi Ara puc complir els pulmons de l'aire que corren sento alliberat del tot d'aquell horror. Ara reconec els meus errors i en felicito, exemplifico els meus mullons en reunions. Ara puc complir els pulmons de l'aire que corren sento alliberat del tot d'aquell horror. Ara reconec els meus errors i me'n felicito, exemplifico els meus mullons en reunions.